ديانك طالت عليها الرجاوي والمواعيدي قضيت خمس سنوات في طياشانك اسمك على خدمتي ورضاك تجنيدي انعاستك بالوساع وخمرة لسانك يلحق ولاعها الرضيع اللي على, علي الديدي ارسل عزايم مريضك يسكن جنانك ولا الشفاء منه لا بيدك ولا بيدي ولا الشفاء منه لا بيدك ولا بيدي خمس اسماء واتن في طيا اسمك عالم خدمتي ورضاك تجنيدي احتل طيشي جبروتك وسلطانك تحكم وانا عبدك المامور يا سيدي سلا عليك اللي سلا الحال بروادي خمس سنواتٍ في طياشانك اسمك عالم خدمتي ورضاك تجنيدي احتل لطيشي جبروتك وسلطان سلالك عليك اللي يسلّ الحال برويدي أرسل عزايم يا يسكن جنانك ولا الشفا هذا بينهل ولا بيدي ولا من ولا بيدي ولا